Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Πρωθυπουργό Γιλντιρήμ στην Ελλάδα, με τον οποίο είχα σήμερα την ευκαιρία να συζητήσω για το σύνολο των σχέσεών μας, για το Κυπριακό, τις ευρωτουρκικές σχέσεις, αλλά και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρώ ότι οι συνομιλίες μας, εκτό από ουσιαστικές και ειλικρινείς, ήταν και απαραίτητε, ειδικά αυτή τη χρονική στιγμή. Διότι πραγματοποιήθηκαν σε μια κρίσιμη φάση για τον διεθνή και περιφερειακό ρόλο των χωρών μας σε μια ολοένα και πιο αποσταθεροποιημένη περιοχή. Κυρίως όμως γιατί πραγματοποιούνται και σε μια κρίσιμη περίοδο για τις σχέσεις των δύο χωρών όπου αναδεικνύεται μία σημαντική δυναμική από τη μία πλευρά, μία πολυεπίπεδη, σύγχρονη, θετική ατζέντα στη συνεργασία μας, αλλά από την άλλη πλευρά, την ίδια στιγμή, καθίσταται τώρα, πιο επιτακτική από ποτέ, και η αντιμετώπιση προκλήσεων και η επίλυση χρόνιων ζητημάτων που μας χωρίζουν. Όπως διαπιστώσαμε με τον Πρωθυπουργό Γιλντιρήμ, η θετική αυτή ατζέντα αναπτύσσεται στο πλαίσιο των νέων δεδομένων της εποχής μας, βασισμένη στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών μας. Οι οικονομικές μας σχέσεις ενισχύονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, με πολλά όμως περιθώρια, για νέες εκατέρωθεν επενδύσεις αλλά και πολλές μετακινήσεις για λόγους εργασίας. Οι πολιτιστικές και μορφωτικές μας ανταλλαγές και συνέργειες είναι περισσότερες από ποτέ. Οι διασυνοριακές επαφές των λαών μας και οι τουριστικές ροές αυξάνονται ένα και περισσότερο. Μεταξύ άλλων, λόγω και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Γρήγορων Θεωρήσεων Στα Νησιά. Ποτέ ξανά τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει υπάρξει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον στις κοινωνίες μας και στους πολίτες μας, στους λαούς μας, να ανακαλύψουν καλύτερα, να μάθουν καλύτερα ο ένας τον άλλο. Και θα έλεγα, δε, αυτό το βλέπουμε χαρακτηριστικά και σε επίπεδο νέων ανθρώπων. Σε αυτό το πνεύμα, άλλωστε, νομίζω ότι και η στήριξη στη δημοκρατία και στη συνταγματική νομιμότητα και τη σταθερότητα τις δύσκολες ώρες που πέρασε η Τουρκία από την πλευρά της Ελλάδος έπαιξαν έναν σημαντικό ρόλο στην εδραίωση της εμπιστοσύνης αμοιβαία. Και νομίζω βεβαίω ότι αυτή η στήριξη σε αρχές δεν μπορεί παρά να είναι σταθερή και από τις δύο πλευρές και στο μέλλον. Την ίδια στιγμή η θετική αυτή ατζέντα τολμώ να πω ότι αναπτύσσεται και σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όχι μόνο για τις χώρες μας, αλλά και για την περιοχή μας, για την Ευρώπη και για τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Για παράδειγμα, στον τομέα της ενέργειας, η συνεργασία μας στην ανάπτυξη του αγωγού ΤΑΠ και ΤΑΝΑΠ αποτελεί τη βάση για την προώθηση του λεγόμενου Νότιου Ευρωπαϊκού Διαδρόμου με διακλαδώσεις σε όλα τα Βαλκάνια. Ενώ την ίδια στιγμή και στο πλαίσιο μιας πολυδιάστατης ενεργειακής πολιτικής που υποστηρίζουμε και οι δύο χώρες, εντείνουμε το διάλογό μας και για την επέκταση του Αγωγού Τέρκισ Στον τομέα των μεταφορών επιταχύνουμε την εφαρμογή αποφάσεων που πήραμε στον Ότατο Συμβούλιο Συνεργασίας στη Σμύρνη για την καθιέρωση της απευθείας γραμμή γραμμής Σμύρνης Θεσσαλονίκης, για την κατασκευή τη σιδηροδρομική Εγνατίας και για κατασκευή δεύτερης γέφυρας στην Συνοριακή Διάβαση Κήπων υψάλων. Στον τομέα της ασφάλειας ενισχύουμε πάντοτε με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Κράτος Δικαίου τη συνεργασία μας για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο συμπεριλαμβανοντα την έννοια των προκλήσεων και τον, και τον κίνδυνο της τρομοκρατίας. Προκλήσεις από τις οποίες υποφέρει και ο της Τουρκίας, αλλά και προκλήσεις που έχουν ενταθεί με τους πολέμους το τελευταίο διάστημα στη Συρία, στη Λιβύη, για τους οποίους συζητήσαμε και σήμερα. Πρέπει να πω εδώ ότι... Ένα πεδίο στο οποίο δοκιμάστηκε και ε, πήρε πολύ καλό βαθμό η σχέση μας και η συνεργασία μας ήταν το πεδίο της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Όπου χάρη και στην συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες επετέχθη αυτή η Ευρωτουρκική Συμφωνία που παρότι δύσκολη στην εφαρμογή της μέχρι στιγμής έχει συμβάλει ουσιαστικά στην μείωση των ροών κυρίως όμως... Στην μείωση των θανάτων αθώων ανθρώπων στο Αιγαίο. Η τρίτη πτυχή της θετικής ατζέντα θα έλεγα ότι αφορά τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Επεσήμενα για άλλη μια φορά στον Πρωθυπουργό Γελντιρήμ ότι η Ελλάδα στηρίζει την ταξιακή προοπτική της Τουρκίας σταθερά. Όχι μόνο γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να συνεισφέρει στην επίλυση των ζητημάτων που μας αφορούν. Στην προώθηση αναγκαίων δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στην γείτονα ή στην επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας για το κουρδικό που η παρούσα τρουγική κυβέρνηση άλλωστε είχε εγκαινιάσει. Αλλά και επειδή μπορεί να αποτελέσει την βάση για περαιτέρω ευρωτουρκική συνεργασία στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας. Όπως άλλωστε αποδείχθηκε και στο, στην κρίση την προσφυγική. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμισα ότι θα συνεχίσουμε να αποτελούμε μία πολύ στενή σύμμαχο της Τουρκία, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε στεναρά την ανάγκη ολοκλήρωσης του διαλόγου για την φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων με την Τουρκία και για την παροχή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που έχουν άλλωστε υποσχεθεί, που έχουν δεσμευθεί, από την πλευρά, που υπάρχουν δεσμέψεις μάλλον, για τα οποία υπάρχουν από την πλευρά τη Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την στήριξη των τριών εκατομμυρίων προσφύγων που διαμένουν στην Τουρκία. Είναι προφανές ότι η υλοποίηση αυτής της σύγχρονης θετικής ατζέντα, στην οποία αναφέρθηκα, πρέπει να βασιστεί πάνω απ' όλα στις σχέσεις καλής γειτονίας και αμοιβαίους σεβασμού, χωρίς εκατέρωθεν ενέργειες που την υπονομένουν. Δυστυχώς όπως είχα την ευκαιρία να επισημάνω στον κύριο Πρωθυπουργό αυτό δεν ήταν πάντοτε δυνατό και κυρίως δεν ήταν δυνατό από το περασμένο φθινόπωρο ως και, τις, ως και τον προηγούμενο μήνα. Και θέλω εδώ να αναφερθώ στις παραβιάσεις των εθνικών μας χωρικών και του αέριου χώρου και ιδίω στις εμπλοκές και στις υπερπτήσεις που έχουν αυξηθεί σημαντικά. Τόνισα στον Πρωθυπουργό Γιλντιρήμ ότι αυτή η κατάσταση δεν βοηθάει καθόλου, ότι η στρατιωτική δραστηριότητα και η τουρκική παραβατικότητα δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι είναι άδικο οι χώρες μας να οδηγούνται τελικά στο να επενδύουν σε ανταγωνισμούς εξοπλισμών αντί να επενδύουν στις κοινωνίες τους, στην καλή συνεργασία και γειτονία, στην όσμωση των λαών, στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, στη θετική ατζέντα που σας περιέγραψα λίγο πιο πριν. Και στο τέλος, -τέλος νομίζω ότι Αυξάνονται οι κίνδυνοι για το στρατιωτικό μας προσωπικό, αυξάνονται οι κίνδυνοι ενός ατυχήματος, που πιστεύω ειλικρινά ότι είναι το τελευταίο που επιθυμούν και οι δύο πλευρές. Το Αιγαίο πρέπει να παραμείνει φάλας ειρήνης και σταθερότητα, ειδικά δεδομένη της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή και πιστεύω ότι εφόσον αυτό αποτελεί τη βούλησή μας, πρέπει να γίνουν αποφασιστικά βήματα, στην κατεύθυνση αυτή. Συμφωνήσαμε λοιπόν να έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία το επόμενο διάστημα. Συμφωνήσαμε να ενθαρρύνουμε τους αρχηγούς τους επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων να είναι σε ανοιχτή επικοινωνία. Συμφωνήσαμε να προλαμβάνουμε και όχι να καταστέλουμε εντάσεις. Παράλληλα με τον Πρωθυπουργό Γκλντιρήμ συζητήσαμε και για την διάσκεψη στο τέλος του, του μήνα, στο τέλος του Ιούνιου, 28 Ιούνιου στην Ελβετία, για το Κυπριακό. Επεσήμανα ότι η δίκη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλήματος καθίσταται, όλο ένα και πιο επιτακτική τώρα, δεδομένες και τις αποσταθεροποίησεις στην περιοχή. Περιέγραψα στον Τούρκο Πρωθυπουργό την δική μας οπτική για μια λύση στη βάση των αποφάσεων του ΟΕΕ εντός του πλαισίου του ευρωπαϊκού κεκτημένου που θα επιτρέπει στην επανενωμένη Κύπρο να κατοχυρώνει την ασφάλεια όλου του λαού της Έλληνο-Κυπρίων και τούρκοκυπρίων, με σύγχρονους όρους, χωρίς την ανάγκη τρίτων δυνάμεων. Και συμφωνήσαμε να έχουμε έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας, ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, προκειμένου να γίνουν θετικά βήματα, βήματα προς τα μπρος. Το επόμενο διάστημα, και στην Ελβετία, αλλά και όπου αλλού μπορεί αυτός ο διάλογος να έχει ουσία και να προχωράει μπροστά. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, θα ήθελα για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κιλντιρή για την επίσκεψή του και για την πολύ ειλικρινή διάθεση με την οποία προσέγγισε όλα τα ζητήματα που συζητήσαμε μαζί και νομίζω ότι η ειλικρίνεια, η αμεσότητα είναι το καθοριστικό βήμα για να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει υπαρκτές διαφορές και να βρει λύσεις. Και πιστεύω ότι σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να συνεχίσουμε την επαφή μας, τον διαρκή μας τη διαρκή μας επαφή, τον διάλογο μας και την επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πατρουργέ και σας εύχομαι να έχετε καλή συνέχεια. Στο ταξίδι σας στην Ελλάδα, αλλά να έχουμε και τη δυνατότητα σύντομα να τα ξαναπούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ <gülüyor> πολύ, κύριε αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, και αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, σήμερα το πρωί για αυτήν την ευκαιρία εδώ και e, e, θα ήθελα να εκφράσω e, την ικανοποίηση και την e, e, για την εξαιρετική που <Σεύθερο> ε, μας επιφυλάξατε και, τόσο σε εμένα προσωπικά όσο και στα μέλη της αποστολής μου. Πράγματι, η μια ε, συνάντηση αρκετές, την οποία την χαρακτηρίζει η ειλικρίνεια και η αμεσότητα. Τόσο στι κατηδίαν επαφές... Ee, Όσο και στη συνέχεια είχαμε την ευκαιρία da, να συζητήσουμε θέματα που αφορούν τις δημερίες σχέσεις. Αλλά αναφερθήκαμε στον κυπριακό, στις ευρωτουρκικές σχέσεις, στο Αιγαίο και πραγματι μπορέσαμε να συζητήσουμε με βάση την ειλικρίνεια και την αμεσότητα. Η Ελλάδα και η Τουρκία μοιράζονται το ίδιο γεωγραφικό πλάτο και θεωρώ ότι κοινή γεωγραφία σημαίνει κοινή μοίρα. Κοινή μοίρα σημαίνει κοινό μέλλον. Άρα θα πρέπει να εστιάζουμε όχι στα ζητήματα στα οποία διαφωνούμε, αλλά να δώσουμε προτεραιότητα στα θέματα taşımak, όπου υπάρχει συμφωνία και <ελίτερη> να μπορέσουμε <ελίτερη> να εξελίξουμε <ελίτερη> τα ζητήματα αυτά <ελίτερη> ε, τόσο στο <ελίτερη> θέμα της οικονομικής <ελίτερη> εργασίας όσο και στον <κυπέσεις> τουρισμό, στις ανθρώπινες <ελίτερη> σχέσεις, ε, στα <ελίτερη> θέματα <κυπέσεις> κοινωνικής ασφάλειας <κυπέσεις> και τα λοιπά θέματα <κυπέσεις> χρειάζεται <κυπέσεις> να κάνουμε βήματα για να προοδεύσουμε τη σχέση μας. Τα ζητήματα μπορούν να επιλύονται και πρέπει να επιλυθούν βάσει της αρχής της αμοιβαίας ωφέλειας, βάσει του win-win. Εμείς πρέπει να συζητούμε και ο διάλογος πρέπει να διέπει τις σχέσει και πρέπει να μπορούμε να δημιουργούμε λύσεις. Η Τουρκία, μέσα στη φάση τη πλήρου ένταξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα σε αυτή την περίπτωση, e, γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή υπήρξε πάντα αρρωγό στην προσπάθεια μα αυτή και στην πολιτική μα κατεύθυνση. Και ω εκ τούτου, σας είμαστε ευγνώμονε. Και ε, ε, να θυμίσω ότι έχουμε βιώσει πολύ δραματικά γεγονότα Τη πρώτη επέτειος ε, της απόπειρας ε, πραξικοπήματος τεπτί, πλησιάζει. Έχουμε δηλαδή βέτεστε, τα γεγονότα ε, της 15ης Ιουλίου ε, και δε, ε, αναγνωρίζουμε δε, και είμαστε ευγνώμενες για δε, τη στήριξη για που παρήχε ε, η Ελλάδα στη χώρα μας ως προς αυτό το θέμα. Στη συνέχεια του Απόμενου, Τη αποτυχημένη απόπειρας, η Τουρκία προχώρησε σε μια συνταγματική μεταρρύθμιση και σε ένα δημοψήφισμα. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση τήρησε μια πολύ αρνητική στάση ως προς αυτές μας τις προσπάθειες και, δυστυχώς ε, ε, ε, επίσης, δεν συνέβαλε στην βελτίωση και των διμερών μας σχέσεων. Εμείς θέλουμε ε, να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα ε, στο ενεργεί. θέμα ενεργεί. Της, των σχέσεων μα με την Ευρώπη, θέμα το οποίο έφυξε με σαφήνεια O Birliği, ο Τούρκος Πρόεδρος Türk της Δημοκρατίας στις συζητήσει και στις επαφέ που είχε το πρόσφατα στις Βρυξέλλες. Υπήρξε η περσινή συμφωνία, η Τούρκο-ευρωπαϊκή συμφωνία για το προσφυγικό, e, και στο ίδιο πλαίσιο τέθηκε και το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων των τουρκικών διαβατήριων των, διαβατήριων των τουρκών πολιτών. Και επίσης... <εσοφή> ε, υπήρξε <σοφή> στη συμφωνία αυτή, η <σοφή> και το, θε, ε, η <σοφή> ουραδε, το θέμα ε, της επανειστοχής ε, και της οικονομικής στήριξη της χώρας μου. Μερικά διόντας από αυτά τα θέματα δεν έτυχαν καλής θετικής εξέλιξης από την πλευρά της χώρας μου. Ε, Ανασταλώσει ε, όλα ε, τα λεωφορεία που έχουν δει που τον κόσμο. Μην πω άλλε οι μισθοί μα, οι μισθοί μα, οι μισθοί μα, οι μισθοί μα, οι μισθοί οι μισθοί Ευχή μας είναι να υλοποιηθούν και τα άλλα σημεία της Ευρωτουρκικής Συμφωνίας και ευχαριστώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα για όλη την στήριξη που μας παίρνει. Το άλλο σημαντικό θέμα που συζητήσαμε ήταν η τρομοκρατία. Δεν υπάρχει χώρα και ειδικά από όλοι στην Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση ή οπουδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο που δεν πλήττεται από κάποια τρομοκρατική δράση. Θα πρέπει να δούμε ότι η τρομοκρατία αποτελεί μία απειλή, απειλή κατά του πανανθρώπινου, του πανανθρώπινου πολιτισμού και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τροποκρατία υπό αυτό το πρίσμα. Θα πρέπει να δούμε επίσης αυτό που βιώνουμε εμείς στην Τουρκία με μια μεγάλη αστάθεια που υπάρχει στα νότια σύνορά μας. Η Τουρκία και η Ελλάδα υπό κάποια έννοια Πρέπει να είναι οι δύο πυλώνες της αντιτρομοκρατικής και κάθε δράση που αποσκοπεί την προστασία της Ευρώπη και όλης της ανθρωπότητας από κάθε είδου τρομοκρατικές ενέργειες. Λάβαμε <tabii bu tek tarap olmio> υπόψη yani και burada συζητήσαμε burada και Ιλλander το θέμα ε, των ε, παραβάσεων ε, και των παραβιάσεων στο Αιγαίο. Ε, πρέπει Ιλλander να πω το ότι το αυτές οι, οι παραβάσεις και οι παραβιάσεις γίνονται εκατέρωθεν και βεβαίως ε, ε, το θέμα είναι να μην κολληφώνεται η ένταση. Όπω πολύ σωστά εκφράσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, Zaman -zaman η άμεση e, και απευθεία επαφή μα e, θα βοηθήσει ώστε οι τάσει να ενισχυθούν στα αρχικά του στάδια. Και βεβαίω οι περισσότεροι εκατέρωθεν θα συζητούσουν τα θέματα αυτά ούτως ώστε να βρούμε έναν κοινό τόπο, e, μια κοινή λογική που θα συμβάλλει στην επίλυση των isterim. προβλημάτων e, που yandan, του είναι η πηγή των εντάσεων που δημιουργούνται. Από την Do άλλη, θα πρέπει να πω ότι στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε Bunlar το μεγάλο e, θέμα e, τη χρήση των nirasıdır. πηγών ενέργειας, Oradaki πηγές, πηγές ενέργειας που δεν Kıbrıs είναι Kıbrıs παρά adasının, una, a, a, a, μια πανανθρώπινη πληρονομιά e, είναι e, πηγές e, που ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα. Και δε να γίνουν εργασίες Ee, tabiatıyla Türkiye içinde Yunanistan içinde çözülmesi gereken bir mesele olduğunu biliyorum ve çözümü konusunda, Φυσικά, Φυσικά το θέμα τη επίλυση του Κυπριακού ήταν πολύ σημαντικό θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών μα και η επίλυση πρέπει να με άλλα θέματα τη Τουρκία να εξασφαλίσουμε ε, το μέλλον τη ασφάλεια και το μέλλον των κοινωτήτων και <συνά> τη Ελλάδα, πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή ότι και πιστεύω ότι θα, e, πρέπει θα πρέπει να παρέχει τις αναγκαίες συγγυήσεις ούτως ε, ε, ώστε να καταστεί βιώσιμη η λύση που θα, θα βρεθεί στο Κυπριακό. Πιστεύω ότι πρέπει e, να e, καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες ως προς αυτό. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα παραπάνω θέματα, στα οποία προσθέθηκε και το θέμα της δημερούς συνεργασία στο σε θέμα του 8.000 τουρίστες επισκέφθηκαν την Τουρκία και μικρότερο ένας γλυκότερος αριθμός επισκέφθηκε την Τουρκία. Επιστεύουμε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο δυναμικό των τουριστικών σχέσεων και επαφών και το θέμα της θεώσης των εντός των Σέγγεν. Νομίζω ότι θα τα στην εξέλιξη tondimeron turistikon buna da katkı sağlayacak. Belki bu işin en güzel yolu ε, geçen yıl da, olan, söz verdiği e, αυτή η σχέση και τη καλή θέληση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η άρση της θεωρία του και των φίλων από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα προσδώσει και μία νέα διάσταση στου φίλου τη Πιστεύουμε ότι <Πιστεύουμε> όλα αυτά τα <Πιστεύουμε> θέματα είναι θέματα που <Πιστεύουμε> είναι <προστά> μπροστά <Πιστεύουμε> μα, <Πιστεύουμε> τα οποία μα ενδιαφέρουν <Πιστεύουμε> και για τα οποία εργαζόμαστε <Πιστεύουμε> στεναρά. <Πιστεύουμε> Θέλω να σα ευχαριστήσω, κύριε Πρωθυπουργέ, για την εξαιρετική φιλοξενία <Πιστεύουμε> που μας παρέχετε. <Πιστεύουμε> σα ευχαριστώ. Από την εφημερίδα «Μιλιέτ» έχω μια ερώτηση που πεθαίνεται και στου δύο Πρωθυπουργούς. Μετά την απόπειρα απραξικοποιήμα της 15ης Ιουλίου υπάρχουν Τουρκοί αξιωματικοί και υπα-αξιωματικοί οι οποίοι δραπέτευσαν στην Ελλάδα με ελικόπτερο. Διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτα για την επιστροφή αυτών των αξιωματικών. Αξιωματικών και υπαξιωματικών. <συμόλου> ποια είναι η συνέχεια αυτή τη διαδικασία, <συμόλου> τι μπορούμε <συμόλου> να αναμένουμε από πλευρά <συμόλου> τη Ελλάδα, <συμόλου> ποια είναι τα βήματα που θα γίνουν. <συμόλου> και το δεύτερο <συμόλου> ερώτημα αφορά τι σχέσει Ελλάδα <συμόλου> και Ισραήλ ω προ το φυσικό αέριο. Ποια είναι η άποψή σα και τι γίνεται επί του θέματο. Επίση υπάρχει και το. Το Η θέμα της επιτάχυνσης τη μεταφορά του φυσικού αερίου από Τουρκία στην Ελλάδα, ποια είναι τα θέματα, ε, ε, ποιε είναι οι απαντήσει σε αυτά τα τρία θέματα, παρακαλώ. Μια ερώτηση με, με τρει ερωτήσει. Να, να απαντήσω λοιπόν. Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα, ε, ξέρετε ότι στην Ελλάδα, όπως ασφαλώ και στην Τουρκία, αλλά εγώ θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Υπάρχει απόλυτη διάκριση ε, ανάμεσα στην ε, ε, δικαστική και στην εκτελεστική εξουσία. Η ελληνική δικαιοσύνη είναι απολύτως αυτόνομη και ανεξάρτητη και τις αποφάσεις της, ε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, εμείς τις σεβόμαστε. Η ελληνική δικαιοσύνη λοιπόν για το ζήτημα αυτό έχει αποφασίσει ως προς τα αιτήματα έκδοσης των οκτώ και η απόφαση αυτή δεν μπορεί παρά να είναι απολύτως σεβαστή. Εκρεμεί βέβαια το ζήτημα των προσφυγών στις απόφασεις απόρριψης ασύλου αλλά και από αυτού του ζητήματος θα αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Από πλευράς μας το μόνο που μπορούμε να πούμε απολύτως ξεκάθαρα αλλά αυτό δεν αποτελεί κρίση επί του συγκεκριμένου αιτήματο, αλλά αποτελεί μία πολιτική τοποθέτηση σε ένα πολιτικό ζήτημα που είναι η αποκατάσταση δημοκρατικής ομαλότητας στη γείτονα χώρα και η αμφισβήτησή της από συγκεκριμένες δυνάμεις. Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε με απόλυτη σαφήνεια, ξεκάθαρα, απέναντι στις, στην απόπειρα της δημοκρατικής νομιμότητας και απέναντι στους και τοποθετηθήκαμε με ευθύτητα ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι πράξικοβηματίες, δεν είναι ευπρόσδεχτοι στη χώρα μας. Και βεβαίως, πάλι και αυτό που θα πω αποτελεί μια πολιτική τοποθέτηση. Η συνεργασία μας, η πολιτική μας βούληση μάλλον να συνεργαστούμε με τις τουρκικέ αρχές στους τομείς αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και της αστυνόμευσης για την τήρηση της νομιμότητας είναι πολίτος δεδομένη πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από το διεθνές δίκαιο. Σε σχέση με το ερώτημά σας για, το, για την ε, ε, σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και την αξιοποίηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Ε, κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ένα πολύ σημαντικό γεωγραφικό πλεονέκτημα. Βρίσκεται στο Σταυροδρόμι Τριών Υπήρων και άρα η, η μελλοντική δρόμη της ενέργειας για την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας που είναι βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δρόμοι της ενέργειας και των κοιτασμάτων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή είτε της ανατολική Μεσογείου είτε τη Ανατολή γενικότερα περνάνε από την Ελλάδα. Και αυτό το Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας, το γεωστρατηγικό πλεονέκτημα, Οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε, θέλουμε να το αξιοποιήσουμε και θα το αξιοποιήσουμε. Για το λόγο αυτό συνεργαζόμαστε στενά και με το Ισραήλ, όπως συνεργαζόμαστε στενά και με την Τουρκία, τόσο σε ό,τι αφορά τον αγωγό ΤΑΠΤΑΝΑΠ που ήδη εξελίσσεται η κατασκευή του με πολύ μεγάλη ταχύτητα, όσο και για την πιθανότητα μελωδικής επέκτασης του Turkish Stream προς, την, προς τη Δύση, μέσω της Ελλάδος. Νομίζω ότι με αυτό απάντησα και στα, και στα δύο σκέλη, στα δύο δεύτερα ερωτήματα της ερώτησής σας. Ευχαριστώ πολύ. Στο θέμα τη ενέργεια, συνεχίσαμε τη συνεργασία μα και στη Η και η για το πρόγραμμα projesinin de, και επίση το σχέδιο είναι από κοινού με τη Ρωσία. Και πιστεύω ότι με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, αγωγή αργοί οι οποίοι θα διέρχονται τα βουλγαρικά και ισπανικά και θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια παροχή ενέργεια προ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ω προ τη χρήση των εργέτες, πηγών ενέργεια των αντισυμπηρεσιών. Εκεί η συνεργασία πρέπει να, να διέπεται από την αντίληψη τη αμοιβαία ωφέλεια και νομίζω ότι αυτό μας εμφορεί και τους ε, δύο. Σας ευχαριστώ πολύ, ως προς τους επίδοξους τραξικοβηματίες. Ακούσατε την απάντηση του Πρωθυπουργού. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να επιστραφούν αυτή η επίδοξη πρακτική Φυσικά υπάρχει θέμα που σε κάθε δικαίου και, δικαιώσεις και Βεβαίω ε, η δικαιοσύνη θα πάρει τα sapofasis tis ee και ε, η juhsiya ε, εξουσία και η θα θα κάνει αυτά ε, που ee ee ee ee ee ee ee πρέπει να ee ε, ότι να ee ότι η οι πραξικόπηματίες, οι παρότι ορυσκή. σεβόμαστε τις αποφάσεις τα της δικαιοσύνης, ορυσκή, δικαιοσύνης, πιστεύουμε ότι οι πραξικόπηματίες δεν θα κάνουν πραξικόπημα κατά των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και για τους δύο Πρωθυπουργούς. Χθες ο ειδικός αμπισταλμένος του Γενικού γραμματέα του ΟΕΕ, κ. Σάιντε, είπε ότι η Γενέβη 2 είναι το τέλο του παιχνιδιού. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον Έλληνα Πρωθυπουργό: Εάν εκτιμά ότι στη Γενέβη 2 θα ανοίξει παράθυρο για λύση του Κυπριακού, και τον Τούρκο Πρωθυπουργό, αν βλέπετε κάποια προσέγγιση με τι θέσει τι οποίε έχει διατυπώσει η Αθήνα σε ό,τι αφορά τα θέματα που την αφορούν των εγγυήσεων και τη ασφάλεια, δηλαδή κατάργηση των μονομερών επεμβατικών δικαιωμάτων και αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί εφόσον επιτευχθεί συμφωνία. Εργαζόμαστε προκειμένου η, η Γενέβη 2 να είναι... Με ένα βήμα προς τα μπρος, εργαζόμαστε προκειμένου να υπάρξει μια διέξοδος και αυτό συζητήσαμε σήμερα και αποφασίσαμε να εντείνουμε τη συνεργασία μας και την διαρκή ανταλλαγή και προετοιμασία μέχρι τη Γενέβη για να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε στο λίγο αυτό διάστημα που απομένει. Από εκεί πέρα άκουσα και εγώ τη την, την δήλωση του κύριου α, Άιντα, α, ο οποίος μίλησε για το τέλος του δρόμου, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με την συνάντηση στο τέλος του Ιούνιου. Εγώ θα ήθελα να του θυμίσω μια φράση που έχει πει ένας σπουδαίος Ισπανό ποιητής, που είπε κάποτε «Διαβάτη δρόμος δεν υπάρχει, τον δρόμο τον βρίσκεις προχωρώντας». Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέλος του δρόμου. Υπάρχει όμως η διάθεσή μας να ανοίξουμε δρόμο ακόμα και όταν μπροστά μας υπάρχουν αδίέξοδα. Και με αυτό θα ήθελα να έτσι επιγραμματικά πω ότι αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε σήμερα να δώσουμε και δυό μα από τη σημερινή μας συνάντηση. Evet, uh, ναι, e, yol συμφωνώ yol... απόλυτα biter, e, και στα τουρκικά λέμε τελειώνει <laughs> η ζωή ε, αλλά ποτέ δεν τελειώνει ο δρόμος ως εκ <laughs> Πρέπει να συνεχίσουμε είναι να ανοίξουμε δρόμου. Εάν κάποιο θέλει να προχωρήσει, ε, θα βρει ε, το δρόμο. Θα βρει δρόμο. και εμεί, εκτιμούμε ε, έχουμε ε, την πολιτική βούληση για την επίλυση αυτού ε, του ε, θέματο. Ε, αλλά α μην ξεχνάμε ε, σε, ότι το ζήτημα değil. δεν ε, είναι ε, ζήτημα ε, του ΟΗΕ. Το θέμα το κυπριακό αφορά του ελληνοκυπρίου και του τουρκοκυπρίου. Τα Ηνωμένα Έθνη συμβάλλουν στην ανέβρεση λύση και είμαστε ευγνώμονε. Αλλά όμω το θέμα είναι θέμα των δύο κυπριακών κυβήτων και θα πρέπει να είναι μια δίκαιοι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα da, ε, μπορέσει ε, να ε, δώσει την άμεση συμβολή του Κυπριακού. Εμεί ω Βασιλείου τη Ελλάδα και τη Τουρκία θα συμβάλλουμε με κάθε δυνατό και θετικό τρόπο ώστε να προχωρήσουν ευχαριστώ. οι προσπάθειε που κάνουν οι δύο κοινότητε και αυτό είναι κοινή μα απόφαση. Σα ευχαριστώ πολύ.